حلو ظل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول فضيع الرسول قول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأذيلا صدق الله العظيم یا ایل ددین امنو عط اللہ واطی اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ومر الامر منکم اور اول الامر حکم والوں کی اطاعت کرو فنا ذا فی شن فردو الا اللہ پس اگر تم جھگڑا کرو کسی چیز کے بارے میں پس لٹاؤ اس کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف ان کن تم تو منو نب اللہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو ذالک خیروں و احسن و تعویلہ یہ بہت بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے محترم سامعین گزشتہ درس میں ادائے امانت اور اسی طرح لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے متعلق ذکر تھا آرٹ ہجری میں مکہ المکرمہ فتح ہوا اور بیت اللہ کی چابی بنی شیبہ خاندان حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس تھی عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی انہوں نے اپنی والدہ کو دی جب مکہ فتح ہوا تو چابی طلب کی گئی اور وہ اپنی والدہ سے لینے کے لیے گئے والدہ نے انکار کیا تو حضرت عثمان نے کہا اگر نہ دی تو جان کا خطرہ ہے چابی لی اور لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کو دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اندر تشریف لے گئے اور دعا کی اور حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنما نے چابی لینے کی درخواست بھی کی جو ہمیں چابی دی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس وقت یہ آیت بھی پڑھی انََ اللہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو ان کے اہل کی طرف دے دو یہ چابی یہ عثمان بن طلحہ کو دی جائے گی اور میرے بھائی حضرت اب تک اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک چابی انہی کے خاندان میں رہے گی عثمان بن طلحہ کے خاندان میں چابی رہے گی بیت اللہ کی اور فرمایا کہ امانت صحیح طور پہ اس وقت ادا ہوگی اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف بھی اس وقت ہوگا جب تم اس قانون پہ عمل کرو گے وہ کیا قانون ہے یا ایو الدین امنوطی اللہ واطی الرسول اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ال الامر حکم والوں کی اطاعت کرو جب یہ چیز ہوگی تو پھر امانت کی ادائیگی بھی صحیح ہوگی پھر لوگوں کے درمیان عدل و انصاف بھی کیا جائے گا اس آیت کا شان یہ ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں ایک دسہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا اور عمار بن یاسر نے ایک آدمی کو حضرت خالد کی رائے لیے بغیر امان دے دی حضرت خالد بن ولید اس سے ناراض ہوئے آپ نے ایسا کیوں کیا کیوں امان دی تو آپس میں تھوڑی جب کرش بھی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو حضور علیہ السلام نے ان کی امان قبول فرمائی اور انہیں فرمایا اب امیر کی اجازت کے بغیر امیر کی رائے کے بغیر ایسا کام نہیں کرنا کسی کو امان نہیں دینی تو اس موقع پہ آیت مبارکہ فرمایا یا وطی اللہ وطی الرسول اے امان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور حکم والوں کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہوں اللہ کی اطاعت اب اتاد کیس میں اللہ نے تین درجات بیان فرمائے ہیں پہلا درجہ ہے اللہ کی اطاعت یہ اطلاع یہ اطاعت مطلق ذات ہے اور اس کا انکار کرنے والا سابی کرنے والا یہ ہے مجرم ہے اور جہنمی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتاد بھی ضروری ہے اور تیسرا درجہ اول اس سے کون مراد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی الیمر سے مراد علماء و کہا مشترین ہیں اور اسی طرح حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دیگر مفسرین نے کہا اس سے مراد حاکم وقت ہے جو وقت کے حاکم ہیں وہ مراد ہیں بشرطے کے ان کی وہ بھی اطاط رسول بھی ہو ان کی زندگی میں اور اتا اللہ کی اطاعت بھی ہو رسول اللہ کی اطاعت بھی ہو پھر ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ایک آیت میں آیا ان الحکم اللہ حکم صرف اللہ کا ہوگا اب بظاہر ان آیت میں تضاد ہے اس میں صرف اللہ کی اتعد اس میں اللہ اور اللہ کے رسول اور العمر میرے بھائی اس میں کوئی تضاد نہیں اس میں بھی مطابقت ہے کیونکہ رسول کی اطاعت ان کی جو تشریح ہوتی ہے قرآن کی وہ بھی بذی وہی رسول اللہ کی اطاعت یہ بھی اللہ کی اطاعت ہے میں رسول بکت اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی بھائی اللہ کی اطاعت کی اور اسی طرح فقہ و مشتین جب کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو قرآن و حدیث سے اگر قرآن سے مل جائے تو اس پہ عمل کیا جائے حدیث سے واضح مل جائے تو عمل کیا جائے قرآن و حدیث میں نہ ہو تو اس مسئلے کی نظیر قرآن و حدیث میں مل جائے تو اس کو ماخوذ لیا جاتا ہے اس سے بات کیا جاتا ہے تو لہٰذا فکہ کی اطاد یہ بھی در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے تو ان آیت میں اس آیت میں اور اس آیت میں کیا ہے تدبی ہے مطابقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ علی وسلم نے رشاد فرمایا علیکم اسلم تم پر لازم ہے امیر کی اطاعت کرنا اس کی بات کو سننا جو امیر فرمایا من عطا امیری فقط عطا جس نے میری میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی فرمانی کی رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے میری نافرمانی کی ہاں فرمایا کہ اگر امیر وہ نافرمانی کا حکم دیتا ہے گناہ کا حکم دیتا ہے فرمایا پھر اس کی کوئی اطاعت ضروری نہیں پھر یاد رکھو حدیث میں آیا لا تعلی مخلوق انفی معاشیت الخالق جس میں اللہ کی نافرمانی ہو جس حکم میں پھر مخلوق کی کوئی اطاعت ضروری نہیں وہ چاہے مفتی ہو یا عالم ہو یا پیر ہو یا حاکم وقت ہو جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو پھر ان کی اتاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے فرمایا اگر تنازع تم فیشین کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے اللہ نے اصول بتا دیا ہے پھر کیا کرو فردو ہی اللہ ہی تم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو لوٹو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تمہارے مسئلے کا فیصلے کا حد ادھر سے مل جائے گا ان کو تم والیوم الاخر اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو ذالک خیروں و احسن طاویلا و یہ بہت بہتر ہے اور اچھا ہے انجام کے اعتبار سے دعا ہے اللہ جل جلال